בשניים בפברואר 2010, משרד האוצר אמריקאי יעריך שהחוב הלאומי הוא 1.2278 כפול 10 בחזקת 13 דולר. רק כדי שתקבלו מושג על סדר הגודל, 10 בשישית זה ביליון, 10 בתשיעית זה ביליון, 10 בחזקת 12 זה טריליון. אנחנו מדברים על סדר גודל של 10 טריליון דולר. זה בערך 12 טריליון דולר. כמו כן, על השקעה המרכזית לסטטיסטיקה. שם העריכה שאוכלוסיית ארצות הברית היא כ-3.086 כפול 10 בחזקת 8, כלומר קצת מעל 300 מיליון אנשים. זה מספר מעניין, זו האוכלוסייה של ארצות הברית. ועכשיו השאלה להתבסס על נתונים אלה. חשבו מהו החוב הלאומי לאדם. טוב, אז אנחנו רוצים לקחת את החוב כולו ולחלק אותו במספר האנשים. זה ייתן לנו את של החוב הלאומי לכל אדם. השתמשו בצורת רישום המדעי בחישובכם. בetatזרא או ברישום מדעי וקחם ביצוע אסרוני. כמו פשוט כמו מספר גיל. אגלו למקום אסרוני הרביעי בחישובכם. אז אנחנו רוצים מדת מהו החוב הלאומי בתזרא בבית ניקח את כל החוב נחלהק אותו במספר שافים סך הכל. הוא סחף חובו 1.2278 נקודת 10 88. 13. 88. 88. 88. 88. שזה שלוש נקודות F ש86 כפול S בחזקת 8. אפשר להفرق את תרגיל זה חלקים. אפשר לומר שזה שווה לחלק הזה אחד נקודה שתים שתים לחלק לשישה נקודות וזה כפול 10 בחזקת 13, חלקי 10 בחזקת 8. ומה זה 10 בחזקת 13 חלקי 10 בחזקת 8? אני אעשה את החשבון. אני רואה זה כך. זה שווה ל-10 בחזקת 13 כפול 10 בחזקת 8. זה 8 פה. כשיש לכם 10 בחזקת 8 במחנה, כמו לכפול 10 בחזקת 8. יש כאן 13, אז 10 בחזקת 13 כפול 10 בחזקת 8, וזה יהיה שווה... ל-10 בחזקת 13 פחות 8, וזה 10 בחמישית. דרך לראות זה, אם בסיס במכנה זהה, אפשר להחסיר את החזקות. אז קיבלנו 13 פחות 8, זה 10 בחמישית. אז הביטוי שרישום פה בכחול כפול 10 בחמישית. נוציא מחשבון לפתור את זה. למקום העשרוני הרביעי. אז נזכור זה. אינה מחשוונן אחד נקודת שתים שתים שבעה שמונה חלקי שלוש נקודת F שמונים ושש שווה ל F נקודת שלוש תיישה שבעה ליראות. אם כן, התרגיל החילוק שלנו, התוצאה שלו היא 0.3979. וכמובן כפול 10 בחמישית דולר לאדם. אתם אולי תתפתו ותגידו שזה סימון מדעי, יש לנו כאן מספר וכופלים אותו ב-10 אבל שימו לב, המספר הזה לא גדול או שווה 1. אם רוצים לכתוב בכתיב מדעי, המספר צריך להיות גדול או שווה 1 וקטן מ-10. זו הגדרה לסימון מדעי. מה שאפשר לעשות זה לכפול את זה. אנחנו לא רוצים לשנות את של המספר, אלא רק את הייצוג שלו, את הצורה ברור השום. כל הביטוי הזה יכול להיכתב מחדש כ-0.3979 כפול 10. כפול 10 וחזקת 4. פשוט שברנו את 10 בחמישית ל-10 כפול 10 ברביעית. ועשינו זאת כדי לכפול החלק הזה 10 כדי לקבל 3 כמקדם ולא 0.3. בואו נעשה את זה. למעשה לקחתי 10 אחד מהעשר בחמישית, פה חילקתי ב-10 ואת זה הכפלתי ב-10. וכל זה עשיתי מבלי לשנות את המספר עצמו. זה 3.979 כפול 10 בחזקת 4. זהו חخوف לאדם. כתוב בסימן בסימונ מדרי. בקשנו גם שנדבת את התחזאי מיסпарי סרוני. יetztועו סרוני. שפירושה למגשם מיסпар לגיל. ב turquoise סרוני שאנחנו לגילי מלה. אז כמה זה שלוש נקודות? תאמוד שיבי מתיישק א full אسر בחזקת ארבע. זה. בעצם אני אעשה זאת כך. או פשוט נעזיז את המיקום של הנקודה העשרונית. אם ב-10, נקבל 39.79. אם נכפיל ב-10 בריבוע, נקבל 397.9. נכפיל ב-10 בשלישית, נקבל 3979. ואם נכפול ב-10 ברביעית, יהיה לנו עוד 0 כאן. למעשה, זזנו את הנקודה 4 מקומות ימינה. אז אפשר זה כך. זה שבע 39,790 ותישא אלף שבעה מươi תשעים דולר. אז חלקיكم בחוב ולמי שלא רוצה זה כל ירדו ואיש חייבים למעשה דולר.